О, о давай, бачи? Вон, ага. давай. х***а. О, отако десь воно має мати. Точно попаде? Да. Давай. Кидай, кидай, кидай. Коли будеш готовий, не співлюцей. Куди? В бліндаж біжи. О, зараз х***а. Я бігає, Є! Я працюю в аеророзвиті. Ми забезпечуємо очі для нашого підрозділу на ділянці, на яку ми контролюємо. Відповідно, наша задача – це вчасно виявити противника, вдало скоригувати артилерію. Оце ключова основна задача. Найважче у бойових діях – піхоті, адже саме вона несе найбільше навантаження і, на жаль, найбільші втрати, каже Михасі. І тим не менше, цю війну називають саме «війною дронів». Основне вогневе враження – це вона зведеться артилерією різної, різної дальності, різного калібру. Але стріляти, координувавши по бусолі, чи по просто піхоти, чи по біноклю, це зовсім інакше, ніж координувавши по дроні. Тому це війна артилерії з дронами, я думаю, значною мірою. Колись весільний коптер, а тепер найпоширеніший військовий дрон – «Мавік-3». Завдяки умільцям пташок перепрошивають, аби ворогу складніше було їх виявляти. Їх зараз всі використовують переважно мавіки, мавіки треті, це не секрет, вдале поєднання ціни і необхідних характеристик, необхідні характеристики по дальності польоту, по якості камери, якості зуму, витривалості, в принципі, ми думали, що мавіки, наприклад, ми дуже чекали зими і навіть для перестраховки там дістали собі потужніші дрони, що боялись, що мавіки будуть виходити з ладу, але ні. Е, вони дуже витривалі, як на себе, типу, вони навіть в морози в нас літали нормально. Михасі з друзями самостійно навчилися опановувати дрони, тож підкреслюють важливість тренувань. Нас просять навчити тих, навчити тих з того чи іншого підрозділу. Ми, звісно, погоджуємося, тому що ми в усьому розбиралися самі і знаємо, як це, який це ризик, скільки там є питань, на які треба знати. А ще в підрозділі розробляють власний дрон Камікадзе. Літати на них значно важче, ніж на Мавіках. Потрібно десятки, а то й сотні годин практики перед тим, як вдасться здійснити перший виліт. Практикуйтеся спочатку на симуляторах і на навчальних моделях. Тут це зараз, в принципі, на всіх ділянках фронту вони застосовуються. Ми бачимо, як їх застосовують, бачимо, що це ефективно, хочемо для себе зробити таких от. Зараз почали збір на ці дрони і паралельно у нас хлопці проходять навчання, щоб стати операторами цих дронів-камикадзе.